Ціни на крупи. Скільки нині правлять за кілограм круп на ринку та від чого залежить їх ціна. Ролейбусів на вулицях Хмельницького стало менше. В чому причина? Репетиції в укритті. У Хмельницькому готують прем'єру інтерактивної вистави, перформансу, арт-терапії. Як це відбувається? На вітрині продавчині одного з хмельницьких ринків Лариси Порохненко різні крупи. Їх у неї розповіла, здебільшого купують люди старшого віку. Їм варті зернових нині, каже, б'є по гаманцю. Люди, звісно, обіжджаються, тому що все одно пенсіонери мають маленьку пенсію, вони, їм важко, а молодь, вона більше йде, скуповлюється по супермаркетах, вони на це не обращають внімання, вони біжать туди. А тут а більше ходить такий пенсіонний возраст. Вони для них це важко, це для, них, для всього світу, звісно, важко. За словами Лариси Порохненко, ціни на крупи різняться. Речка подешевшала. Ну, риси, в принципі, стоять на такій на одній пластинці, що вони не рухаються, стабільні. Ячмінки, отакі крупи більш-менш доступніше. Продавчиня говорить, якої вартості будуть крупи, сама не вирішує. Сюди нам прийшли, нам дали товар, ми таку ціну поставили і все. Я продавець, я ж не бізнесмен, я просто продавець. Якщо вони купили дорожче, то вони ставлять і на ринку дорожче. Якщо вони купили дешевше, значить, і вони ставлять дешевшу ціну. Що впливає на ціноутворення круп, розповіла завідувачка сектору контролю за регульованими цінами головного управління Держпродспоживслужби Хмельницької області Олена Сологублисенко. Дуже великий і значний вплив має це війна, це бойові дії на території України і курс валют, а і також перервані логістичні ланцюжки постачання. Ціни продовольства у світі також зростають, і це все має свій вплив на ціну утворення. За словами Олени Зологублисенко, нині в області спостерігається тенденція до здешевлення крупи гречаної. На 24 лютого ціна складала в середньому по Хмельницькій області в межах 42 гривень за кілограм то наразі вона складає 87 гривень за кілограм. До серпня місяця ціна на крупи була дещо вища, вона сягала 100 гривень – середня ціна. А наразі ціни зменшуються. Хмельничани розповіли, як ставляться до нинішніх цін на крупи. Греча на крупи. Кілограм беру. Ну, слава Богу, я працювачий пенсіонер, можу собі дозволити дещо. Кожен день щось беру про запас. Потому что попереду непростой не час. Я беру все, все крупы по, ну, по килограмм беру. Да? Вот и пшено, и рис, и гречку, и ячку. Дороже даст остаток. Все крупы стали. Гречка, да, подешевела. Это новый урожай говорят. Поэтому... Это естественный процесс. По вартості, то що дорожає, та я реагую абсолютно адекватно на це. Да, заметно, звісно, що дорожає. Що то дешевіють, що то дорожає. В принципі, для воєнного часу я вважаю, що це нормальний процес. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Сьогодні на вулицях міста курсувало менше тролейбусів. Це пов'язано з критичною ситуацією в енергетичній сфері країни й міста. Про це Суспільному телефоном розповіла заступниця директора з виробництва Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Наталія Свестун. Вранці до 10.30 містом курсувало 60 тролейбусів. Після 10.30 зменшилася кількість до 30 тролейбусів. З 16.30 у час пік маршрутами міста будуть курсувати 45 тролейбусів. І з 20.00 вечора, на жаль, лише 15 тролейбусів. Наталія Свистун каже, коли саме комунальний електротранспорт міста працюватиме за звичним графіком, залежатиме від вказівок служб, які забезпечують електропостачання обласного центру. Станом на 20 жовтня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 66 650 російських військових. Противник втратив 2567 танків та 5 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1646 артилерійських систем, 372 реактивні системи залпового вогню та 189 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 269 літаків, 1311 безпілотних літальних апаратів та 243 гелікоптери, автомобільної техніки та автоцистерн 4005 одиниць, спеціальної техніки 147 одиниць. За 239 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів, збито 329 крилатих ракет. Третій курсник профтехучилища номер 11 Дмитро Євашковський разом з одногрупниками капітально ремонтують тролейбус. Зараз хлопець знімає електричну проводку. Відкручуємо повністю проводку, Оце її зараз знімемо і все, здамо роботу. Практикант Олександр Гарасимчук каже, краще навчаєшся, коли працюєш з інструментом. Щось зварити, там тролейбуса, там, ті самі ланджерони, ще щось. Відкрутити, щось, що кажуть, то і робимо. Ну, все одно треба вчитися, і варити там, і все пригодиться. Творити вже вмію, таке можна вже якусь таку роботу робити, навіть там вдома, щось в ворота, ще щось доварити. Щось прикрутити вдома, ще спокійно, там, можна, навіть по машині щось теж в себе.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 хворобу. І таких випадків у її практиці чимало. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. П'єсу сценаристок Марини Пінчук з Маріуполя та Марини Бортник- Голиватої з Хмельницького «Маріуполь, Надія світанок актори обласного академічного муздрамтеатру Старицького ставитимуть в укритті. Тут її і репетирують, розповідає режисер-постановник киянин Микола Бабин. Це бомба, це дуже класно. Це дуже е, би, атмосферно, це по-новому для Хмельницького театрального, це по-новому і для акторів. За його словами, п'єса інтерактивна і одна із її цілий – арт-терапія, у першу чергу для маріупольців, яких запрошують на прем'єру першими. У них все рівно сидить цей біль, сидить ця, ця тривога, сидить, сидить е, війна яку ми маємо з них обережно якось так вийняти, допомогти їм позбутися цієї травми. Керівниця літературно драматургічної частини театру Марина Бортник-Голивата розповідає, проєкт інтерактивної вистави перфоменсу схвалив Український культурний фонд та виділив 141 тисячу гривень, щоб купити матеріали для постановки. Закладені у нас фарби пензлики, фартушки спеціально для глядачів. Їм потрібно буде допомогти нашим акторам, нашим персонажам розмалювати цей простір в укритті, додати фарб, барв. Постійно ведемо консультації з психологами та з психотерапевтами. Дуже важливо, щоб вистава не стала тригером та розповідає, як виникла ідея інтерактивного проєкту разом із Мариною Пінчук, яка втратила в Маріуполі батька і брата. Одного ранку вона подзвонила і каже, Марина, я відчуваю, що нам треба про це писати. Я відчула, що ну, є така необхідність, дійсно, це емоційного виливу, і ну, потрібно, значить, творчість має відповідати на запити сьогодення. За словами режисера, персонажі п'єси – люди різного віку, з різними цінностями, поглядами на життя і на війну в Україні. Змушені перебувати разом в бомбосховищі Маріуполя. Зрештою, каже режисер, навіть затята ватниця Людмила змінює своє ставлення до подій. Анастасія Болюх, яка грає в п'єсі дівчинку-підлітка Вікторію, розповідає про свою героїні та постановку. Це дитина, дитина в якої руйнуються мрії, вона втрачає свою сім'ю, вона втрачає дім, вона втрачає дуже багато всього, і якщо з психологічної точки зору, то це складно. Фінал п'єси, каже Марина Бортник-Голивата, побудова міста мрій на руїнах страшних спогадів. Із її слів, прем'єри відбудуться 2, 5 та 9 листопада. Кількість місць в укритті театру – 30. Вони і для глядачів, і для акторів. Світлана Поробок, Олександр Грішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.